Fierne. Le valvulare sau plastiile valvulare endoscopice prin mini toracotomie au imensul avantaj că, în primul rând, se evită secționarea sternului care este extrem de dureroasă în postoperator imediat și duce la o perioadă lungă de recuperare de până la 3 luni sau chiar mai mult și pot apărea și complicații datorită secționării sternului. Iar prin acest tip de intervenție acest uh, procedeu, se pătrunde printre coaste, printr-o mică incizie de uh, 5-6 cm, care cicatrizează foarte repede. Practic, pacienții stau cam o săptămână în spital și uh, după 2-3 săptămâni, uh, săptămâni pot relua o activitate chiar și profesională, uh, normală. Uh, alte um, proceduri care se pot face pentru înlocuirea unei valve, sunt cum spuneam, intervențiile clasice prin sternotomie. Au apărut în ultimii ani intervențiile transcateter, avem un program transcateter de asemenea care a demarat în urmă cu 3 ani, din păcate aceste valve transcateter sunt mai puțin durabile, practic după 4, maxim 5 ani, trebuie refăcut o altă procedură. Deci aceste tehnici endoscopice care le facem noi prin mini toracotomie asigură durabilitatea unei intervenții clasice, pe cale minim invazivă. Pacienții care necesită o intervenție pentru o valvulopatie au o speranță de viață de sub un an, iar în momentul când această intervenție este făcută și a reușit, speranța de viață devine exact aceea ca unui pacient de aceeași vârstă, fără nicio patologie, deci pacienții sunt una din puținele cazuri și intervenții în medicină când pacienții sunt vindecați. Ca incidență știți că din păcate România are incidența cea mai mare de boli cardiovasculare, avem cea mai mare mortalitate din Europa și chiar din și a doua sau a treia din lume iar în fiecare an un număr de peste 19.000 de români necesită astfel de intervenții pe corp deschis, așa numite intervenții pe cord deschis. Din păcate, în țara noastră se fac sub 6.000 din lipsa centrelor de profil și din lipsa alocării de fonduri suplimentare care ar permite centrelor deja existente să crească ca număr de personaj să se dezvolte very impressed with the, the entire setup and uh, the use of the new technology for many